Stavíme tady venkovní přírodní posilovnu pro fitness a volný čas. Všechno jsou to vlastně z předních materiálů dřevo a kov, jako dřevo se používá akát, jako hlavní materiál, který má ověřenou a dlouhou životnost. A vlastně tady ta posilovna, co se týče tady hradce, se skládá celkem z 6 prvků. Máme tady klasické žebřiny, dá se říct něco, co známe z tělocvičny. Pak jsou tady naskočné špalky, co se týče stability, síly odrazu, balancu. Pak máme bradla, prakticky taky známe klasické způsoby, jak jsou v přírodním stylu udělané. Kruhy na cvičení, které se zvami jí výška, dá se cvičit jak kdyby kliky na nohou, dá se posilovat ruce na tom. A pak žebřík na ručkování, zase na sílu a na pohyb a lavice na sedlech. Práce začaly tady někdy v minulém týdnu, kdy si vlastně město připravilo po, povrchy a podklady, my jsme zastoupili včera jako firma, vykop, dělali jsme vykopové práce, dneska všechno se usadí, zabetonuje, ukotví a počítám, že začátkem příštího týdne by si město to mělo převzít zpátky do svojí režie a do si povrchy, tak aby byla chtělost výštěná užívání.